صلى الله اصلى الله حقاتكم بجمال الحياه ولذه الحياه وارزق الله تعالى لا لا لا تعد ولا تحصى استفسار هل ممكن تطبيق برنامج تناول الحكوى اي الماء الساخن على ثلاث فترات متباعده خلال اليوم و التعليق ورد بحيث على الاتي: يقول المستفسر لظروف العمل استيقظ صباحا مبكرا واشرب لتر من الحكوى الماء ساخن وقبل الغداء لتر وحوالي السادسه مساء لتر اخر وفي بعض الاحيان ازيد لتر اخر قبل النوم هل هذه الطريقه حسنا الاجابه من حيث الاستفاده هناك في فوائد ولكن من حيث البرنامج هناك بعض الملاحظات وهي النحو التالي واحد ان زادت الفتره الزمنيه بين المرحلتين عن ثلاث ساعات سوف يتسبب لك الشعور بالإفراط في تناول الطعام. مما يلزم تطبيق ضمن البرنامج تناول كأس نصف لتر من الحكوى بين خمستاشر إلى ثلاثين دقيقة قبل تناول وجبة الطعام. اثنان عند تناول لتر كامل فلا تأثير سلبي على الكلية. بل سيترتب عليك بعض المضايقات نتيجه كثره الذهاب الى الحمام اعزكم الله لقضاء الحاجتين واحيانا تكون الفترات بين 15 الى 30 دقيقه وعند محاوله الامتناع فذلك سيؤدي امتلاء المثانه والثقل على الكليه ومع الاستمرار في ذلك قد يتسبب لك بعض المضاعفات في الكليتين مما يلزم التواجد بالقريب من الحمام عزكم الله لقضاء الحاجه كلما شعرت بذلك قبل امتلاء المثانه بشكل مكثف. ثلاثة تموت كل يوم بين 50 الى 70 مليار خليه لدى الإنسان البالغ وتقل الكيمياء عن عمر الطفل أي بمعنى حوالي ثلاثة مليارات خلية كل ساعة أو حوالي ثمانية وثلاثين مليون خلية تموت كل دقيقة والحاكوباثي أي تطبيق الحاكوباثي والعلاج بالماء الساخن ينظم دورة الخلايا في عملية التعويض نفس الكمية التي تموت وبالتالي أضاء أكثر من ثلاث ساعات من دون تناول كأس من الحكوة والماء ساخن بمعدل نصف لتر يكون قد تساقطت بمعدل تسع مليارات خلية وفي مثل هذه الفترة نتيجة للفرق الكبير في الوقت ما بين مرحلتين التي قد تصل إلى ست ساعات يكون قد تساقطت حوالي 18 مليار خلية وهذا قد يعيق على المدى البعيد للقدرة المناعية لجهازك المناعي في محاربة مسببات الأمراض والتوترات وتقلبات الهرمونات منها تقلبات المزاجيه وقدر على مواجهه التحديات المسببه للاكتئاب وضغوطات العصبيه الى اخره وهذا بسبب فقدان التوازن الاستتبابيه يعرف بالتوازن الاستتبابيه وفقا لقاموس بريتانيكا على انها اي عمليه ذاتيه تنظيم تميل من خلالها الانظمه البيولوجيه الى الحفاظ على الاستقرار في التكيف مع ظروف المثليه للبقاء على قيد الحياه اذا نجح الاستتباب تستمر الحياه اذا لم ينجح تحدث كارثه او وفاة السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخوكم ومحبكم دكتور فارس بن راشد من سالم الحجري مواطن من سلطنه عمان مؤسس حق وعون في ولاد رجني الولايات المتحده الامريكيه مؤسس حق وپاثي الطب الحاكوباثي أو إعادة الإنعاش بالحاكو حاكوى Revitalized Therapy